Hon är underbar, underbar, hon är alldeles utsörd och underbar. Men jag är trött på Nordman, han är ingen man. En man är en man, men han är ingen man. Nordman, Nordman, han är ingen man. Istället vill jag bli väckt av min man, min lilla lilla man. Poca heter han, och han är en särdeles klyftig man. Klyftig, klyftig, en särskilt klyftig man. På honom vill jag imponera, men jag ska inte modellera lera. Istället ska jag spela flöjt så att han suckar nöjt. Nöjt med flöjt, nöjt med flöjt, pocka kontisen nöjt med flöjt. Idag är ingen vanlig dag, för idag är det min flöjtköpardag. Flöjt, flöjt, flöjt, flöjt, flöjt köpardag. Nu ska jag gå ut i pollen, Peter Pärron, min pittoreska pithäst. Pit, pit, pit, pit, gröd, pit. Mm -hmm. då, men... mm -hmm. ah. Hej min hej, hej, min häst, min kära lilla häst. Häst, häst, häst, häst, kära lilla häst. Nu ska du få kissa, kära lilla häst? Häst, häst, häst, häst, kära lilla häst. Nu tar jag tag om pitten, häst. Pitten, pitten, häst. Pit, häst, pit, häst, pitten, pitten, häst. Oh! Ginne du kan inte köpa musikstapan. Åh, min musikaliska musik, jag sjunger. Hahaha, <håll> käften Nej, la la la la, jag sjunger så vackert. Nej, du får ju köpa någonting eller det går ut. Jag köper köpa någotting. Jag svarr kanske. Jag säljer bara instrument. Har du en instrument? Vi kan få prova en flöjt. Passar din fula nuna perfekt. Ja, vacker röst. Nej, nej! Okej, okay, jag vill prova en flöjtinstrument! Här får du! Ut, det det det. Suge, suge flöjt! Du spelar ju som satan själv! Tack! vad är Sture? Du har inte hört talas om det här, men satan är en gubben som bor i helvetet och spelar flöjt. Ja, tack för komplimangen. Du har fint hår, för att jag slickar på det? Nej, du får köpa flöjten nu. Vad betyder köpa? Ah! Släng upp. <skratt> <skratt> några pengar på disken och håll käften. Jag hur lite istället, vad har man pengar dig? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la